RIP STYLE ROOF RIMES да вярвам в приказките, които блещат Все порядко среща срещам стойността от среща Аз съм чувството, което те подсеща че вече е чуждо, но имаш още нужда да усещаш Търсих я навсякъде, знаех, че е губа тя осмисляше денят ми Колкото и да е труден, идваше спонтанно и ме държеше буден, главно тя е виновна Да съм още толкова влюбен, това е моята муза, тя ме кара да говоря Виде ли несправедливост да събаря чисти хора Някой ме мраза точно заради тази роля, за я, не моля, каквото трябваше го сторя Не искам още да си отиваш, чули Дай ми сила, посока и правилните думи За да вникна надълбоко в ума им И да вдигна скрилете ти духа им Любовта Видях я да лежи, нямаха нужда вече от нея защото търсиха пари Сърцето се опитваше да я съживи, но някой беше платил много за да я унищожи, не знам как ще продължи света без нея но а запазих маничко преченце, за да мога да живея бих ти дал ако я пазиш и искаш да се грижиш но по-лесно е да мразиш или да обидиш ако ще се преструваш, по-добре я остави тя няма нужда от лъжи, няма нужда от сълзи има нужда да продължи нещо да я задържи, но явно няма какво. за това отива си, уважението е с хитника с вехтата дреха, няма подсон за него нито дом, вече Уефти, ни се респекта или се дава направо, за да може лицемерието да остане по-равно От баща ми знам, че мъже има само думата си. Майка ми каза, търси щастието където и да си. От тогава изричам това, което ме прави щастлив. И винаги търся мотив да ви да света по-красив. Бис. Руф Раймс. Дарсайд. Сеньор Мартини. АМП. Борислав Бошков. Диджей Фрешки. От погледа на времето. Още правим тази музика, със сърце Пичо. Поздрав.